انقلاب انقلاب ان سن ہے یہ سن جواب ہے جواب ہے انقلاب ہے یہ سننے انقلاب ہے آفتاب ہے جی سنیہ انقلاب ہے یہ سن انقلاب ہے یہ عشق بھی جنون بھی وفا بھی ہے یہی تڑب بھی ہے تڑب بھی ہے دفاع بھی ہے یہی ہے اور سکون ہے اگر یہ ڈٹ گیا تو پھر یہ فیصلہ قانون ہے یہ کتاب ہے یہ سن کتاب ہے جسم ان کے لاب ہے یہ سن کتاب ہے ظالم یہ ظلم کا جواب ہے جواب ہے جس حسین صف ہے یہ نظر ہے بے فاق ہے بے نوش سربقف ہے یہ یہ حق پھیلانے آ گئے یہ سچ بتانے آ گئے یہ حرمتیں رسول پہ جا تک لٹانے آ گئے اقبال کا ہے یہ سخن یا پھر اسی کا خواب ہے یہ ہند جواب ہے جواب ہے جیسے بندہ اس پہ بھی یہ راضی یہ بازی بھی شہید بھی ہے حق کی یہ تائید بھی بہار ہے چمن کی اور خوشی کی ایک نوید بھی یہ عاشقوں کا قافلہ یہ عشق کا سیلاب ہے جسم مجھ کتاب ہے یہ سن کتاب ہے جس مجھ یہ سنکلاب ہے ظالم ظلم کا جواب ہے جواب ہے یہ سن ہے یہ کے لاب ہے پیغام سائے نبی کی حرمت پہ ہے یہ جان سار کرامتیں سنی جنہوں نے ہو گئے ہے اشکبات یہ کر گئے نصیحتیں یہ شاء لٹان سے قبل لکھا گئے وسیعتیں ظالم ایجاب رو تمہارا احتساب ہے یہ سن کتاب ہے یہ سننے انقلاب ہے یہ سننے انقلاب ہے یہ ہے یہ ظلم کا جواب ہے جواب ہے یہ سننے انقلاب ہے یہ سننے انقلاب ہے لک بنے ہیں امت یہ حدری نبی کی چاہت نبی کی الفت یہ سارے تابے ہیں بہار ہیں بہار ہیں حضور کی ناموس کے یہ سارے پہرے دار ہے عشکو وفا کا جذبہ دلوں میں ڈالا خادم حسین رضوی ناموں سے موصفا پر قربان ہو گیا جو عاشق گان ڈالا خادم حسین رضوی کی ہے ہر سو لگائی کی سدائے ہر سو لگائی جس نے وہ ہے رضا کا پیارا وہ ہے رضا کا پیارا ہاغم حسین رضوی وہ ہے رضا کا پیارا ہاغم حسین رضوی